وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب هذا هو الذي جرى منذ سنة أربعمائة وثمانية وأربعين حينما أسس الطوسي حوزة النجف المشؤومة وإلى يومنا هذا هذا هو الذي جرى على الشيعة ولا زال يجري الجزء الأول من الكاف الشريف الحديث السادس من الباب الذي عنوانه باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء بسنده بسند الكليني صاحب الكافي عن بشير الدهان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام الصادق يقول يتحدث مع بشير الدهان يقول لا خير في من لا يتفقه من اصحابنا في من لا يتفقه بفقه العتره لا بفقه حوزه النجف فقه حوزه النجف فقه الشافعي والمعتزله لا خير في من لا يتفقه من اصحابنا يا بشير ان الرجل منهم من اصحابنا من الشيعة ان الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه بالثقافة الأصيلة هؤلاء هم ضعفاء الشيعة ضعفاء الشيعة هؤلاء الذين لم يتفقهوا بفقه العترة وإنما تفقهوا بفقه مراجع النجف ومراجع النجف أيضا هم ضعفاء ضعفاء الفقه والعقيدة أصلا هؤلاء معدومو الفقه والعقيدة لا يفقهون فقه العترة الطاهرة دينهم هو دين الشوافع والمعتزلة عقائدهم معتزلية وفقههم شافعي في أصوله وقواعد استنباطه لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم احتاج إلى النواصب وهذا هو الذي يجري يمكنكم أن تتفحصوا ذلك وأن تتأكدوا بأنفسكم اقرأوا كتب العلماء ستجدونهم دائما يكملون حديثهم بحديث النواصب واستمعوا إلى منابر الخطباء وتابعوا برامج الفضائيات من فضائيات السيستاني والشيرازي وغيرها ستجدون أن الخطباء وأن البرامج يكمل نقصها بأحاديث النواصب هذا هو الذي يجري على أرض الواقع لأنهم ليسوا مستغنين بثقافة العطرة لجهلهم لجهلهم يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم احتاج إلى النواصي كي يكمل بحثه حديثه موضوعه احتاج إليهم فإذا احتاج إليهم خصوصا هؤلاء الذين يكتبون رسائل الماستر والدكتوراه هؤلاء الذين يكتبون الابحاث الجامعيه يركضونها بشكل مباشر الى النواصب وهم يتحدثون عن موضوع يرتبط بالعتره الطاهره لكنهم ماذا يصنعون يجدون مراجع الشيعه هكذا يفعلون فيتصورون أن الذي يفعلونه هو الأفضل باعتبار أنهم يتوسعون في كل الاتجاهات ما يدرون هذه الطريقة طائعه ومخالفة لمنهج محمد وآل محمد يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم احتاج إلى النواصب فإذا احتاج إليهم ادخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم بل على العكس يتصور من انه قد اصاب الحق وهذا هو الجهل المركب وتعال هذا شلون تعلمه؟ جهل مركب هذا هو الحمق هذا هو الاحمق الذي لم يستطع عيسى ان يعالجه عيسى عالج كل الامراض المستعصيه وأحيى الموتى وجعل الأعمى مبصران وجعل الأخرس ناطقا متحدثًا لكنه وقف عاجزا عند الأحماق عند صاحب الجهل المركب ومراجع النجف وحق حسيني كلهم من هذا النوع وإنني أقسم وأنا على يقين من قسمي لأنني قرأت كتبهم وطلعت على أبحاثهم وهي في غاية البعد عن القرآن المفسر بتفسير علي وآل علي وفي غاية البعد عن حقائق المعرفة في حديث العترة وفي مضامين ادعيتهم وزياراتهم وهم لا يعلمون ذلك ويتصورون انهم على الحق. هؤلاء هم الحمقى الذين لا يستطيع عيسى المسيح ان يشفيهم فماذا استطيع ان افعل انا؟ لا استطيع ان افعل شيئا فانني ساعود بخيبتي وفشلي وهذا هو الذي أعايشه وأعيش معه هذا هو الواقع مشكلتي ليست مع هؤلاء مشكلتي مع عامة الشيعة الذين هم على نفس هذا المنهج وفي الحقيقة ما هي بمشكلة شخصية هي مشكلتهم هي مشكلتهم معي ما هي بمشكلتي معهم أنا أعرف الواقع الشيعية وأنا أعرف ماذا أقول وأعرف منهج هؤلاء وأعرف المنهج الذي أنا عليه وأعتقد أن الذي يتابعني يعرف سعة المعلومات وكثرة الوثائق والأدلة التي طرحتها عبر مئات ومئات ومئات من الساعات وأكثر ذلك موجود على الشبكة العنكبوتية بالإمكان للجميع أن يصلوا إليه وأن يتأكدوا بأنفسهم من هذه الإدعاءات وأن يتأكدوا بأنفسهم من هذه الإدعاءات التي أدعيها إدعاءات كبيرة أدعيها عبر هذه الشاشة إذا كنتم حريصين على دينكم وعقائدكم فاذهبوا وابحثوا عن هذه الإدعاءات وعن هذه الأدلة والبراهين والوثائق والحقائق التي أدعي أنني طرحتها على الشبكة العنكبوتية فاذهبوا وابحثوا عنها بأنفسكم ستصدمون, ستصدمون حينما تجدون الحقائق واضحة لا مجال للشك فيها ولا بجزء صغير من واحد بالتريليون يا بشير يا بشير إن الرجل منهم من الشيعة إذا لم يستغني بفقهه بفقه العترة احتاج إليهم احتاج إلى النواصب فإذا احتاج إليهم ادخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم بل يتصور انه على الصواب حسين البروجردي المرجع الكبير في قم وسيستاني على نفس المنهج وقد جئت بالوثائق والمصادر لهذا الكلام لكنني لست بصدد طرحه بشكل مفصل في هذه الحلقة، وإنما جاء استطرادا وإنما جاء استطرادا وإنما جاء استطرادا في حديثي على سبيل المثال البروجردي يقول من أن أحاديث أهل البيت هي بمثابة حاشية على أحاديث المخالفين والسستاني يتبنى نفس الرأي يعني أن الأصل أحاديث المخالفين وأن أحاديث أهل البيت هي بمثابة حاشية لذا فنحن بحاجة إلى دراسة وفهم أحاديث المخالفين كي نفهم أحاديث أهل البيت بتبرير واهم من ان الامور كانت بيد النواصب ومن ان الناس تاتي فتسال الائمه عن الواقع الموجود وهل ان الائمه بهذا الهوان وبهذا الضعف يبينون دينهم واحكامهم وعقائدهم بهذا الاسلوب السخيف لكن هذا هو منطق مراجع الشيعه هذا عظيم مراجع قم حسين البروجرد حينما يذكرونه يصفونه بالمقدس ويذكرون له من الكرامات والمعجزات التي لا حقيقه لها كالكرامات والمعجزات التي تذكر لسائر مراجع الشيعه ولا حقيقه لها اكاذيب يكذبون كرامات الأئمة وأحاديث معجزات الأئمة يكذبونها وينسجون لنا الأكاذيب لكرامات المراجع الذين لا كرامة لهم شوافع معتزلة يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم نذهب إلى فصل